كمون سؤال يا زمي إن شاء الله تكونوا مرتاحين يعني الوضع بالبلد ذكرني لما كنا دي أنفان وي إنه قد ما كنا شياطين كان في موفاز إديوكاسيون وي ونحن ما كنا مقصرين ابدا بحق الإدوكاسيون كنا عم نفتعل بالإدوكاسيون واهالينا والمدرسه عم بيفتعلوا فينا، وي، وكنا دي بتيزونفون، مبدئيا عافريت اجى مدير المدرسه وقال لهم لاهالينا شو بجيب لهم الله يعلمهم؟ نو مسيور لو بريزيدون، ما تجيب لهم الله يعلمنا، نو، no. انت المفروض كنت تعلمنا، وي فهلا لبنان هو ثمان اللي تعلمناه قبل هي الموفاز ادوكاسيون يلي حرقت ديننا فيها هيدا ثمانه سالو حدا زعج الموضوع مثل ما نحن وصغار كان عم بيتساءل مدير المدرسه اذا بيجيب لنا الله يعلمنا فهلا عم بتساءل اذا الله لازم ينزل على لبنان ويعلمنا كاسك لياليزون وي سي ميرفليل. يعني في حل والحل لازم يبلش اليوم قبل بكره، في حل ماما، بتبلش تربي جيل من هو وعمره 5 كون شو يعني وطنيه مثل ما لازم تكون وتتفقوا على شي كتاب تاريخ، بليز اتفقوا على كتاب تاريخ، سيلفو بلي، بليز ما بقى تعلموا الاولاد عن المعنى الاول والمعنى الثاني، ما انتم صارينا، سيلفو بلي، المعنى الاول لقيت نفسه هو تضايق، اذا بصر له يجي ويقرطنا قتلي كلنا ما بقصر، نوفو نجدد مم. ساعتها مش مضطرين تجيبولنا الله يعلمنا ساعتها انتو حضرتكن بتعلموا الولاد لولاد هن بكره يعلموا بلد ويه؟ متل ما صار بكوريا الجنوبية بكوريا الجنوبية جربوا يفهموا الشعب شعب تنح علموا الولاد بظرف عشر سنين من وراء امرأة استلمت وزارة التعليم وعملت منهج بالمدارس يسقف الولاد ورجعوا الولاد هن اللي علموا اهاليهن صار اذا طور مشى ابنه يقول له دادي انت ليه طور؟ وبتكب الارض لما كبر شوي صغيره دادي انت بتعرف انه عندك حقوق مدنيه يا دادي وانه اذا اشتريك ب دولار قرطك على اربع سنين يا دادي يا دادي لما كبر اكثر شوي عرف ينتخب سربريس يا ريت نظبط الاديوكيشن سيستم يا دادي هيك بنكون بكره ولادنا بيكبروا وبصيروا حلوين بيعرفوا يتصرفوا وما بيكونوا غنم وبصير البلد كثير جولية ومش مضطرين كل ما دق الكوز بالجره نحط غنيه راجع راجع يتعمر راجع لبنان لانه خلص بكون تعمر لبنان لانه في جيل بيفهم هيك بيظبط البلد يا مامي حبيباتي انتو يلا دو